السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله وقاتكم كل خير يا إخواني، وإيش حالكم؟ مساكم بخير. اليوم إن شاء الله متحركين إلى الميناء. حاليا في ستوكهولم. متحركين إلى الميناء. ونروح ونسجل بلاد جديدة اليوم. البلاد لرغم 12. إلى فنلندا. ستوكهولم بلاد حلوة. جميلة. أه حكمت عليها من البداية انا شوارعها شوية والله انها لكنها يوم تمشينا فيها لا بصراحة بلدة جميلة ظلمتها. المينا قريب من الشيراتون نحن سكنا في الشيراتون. وكان تقريبا ما يقارب 630 درهم لليوم الواحد في الشيراتون. دكتور جاهزين اليوم ومتحمسين وطالعين على بلده ثانيه ان شاء الله نشوفها عاد البلده الثانيه قلنا ناخذ باخره احسن لنا الدرب وايد بيكون بعيد علينا بدل ما نضيع وقتنا في الطريق بنروح وبناخذ باخره وان شاء الله نحصلنا باخره لان نحن سايرين سيرة عميانيه نتشاور في نفس الوقت. يعني آه نصبح على ثاني يوم ها آه وين نروح؟ نروح المنطقة الفلانية لأن البلدة هذي بلدة جديدة علينا، البلدة هاي السويد بلدة جديدة علينا بس اللهم استكشافية، هل هي تسوى إنها نيها مرة ثانية؟ آه لا طبعاً الواحد إذا يبغي يسيرها لازم آه يعني ما فيها شيء مناظر طبيعية لا لا مدن يحب المدينة هي إيه السويد بلدة حلوة وجميلة وتستاهل الزيارة يعني إذا بحدد لكم بالضبط كم تستاهل السويد كم من عشرة سبعة من عشرة ما بظلمها سبعة من عشرة يعني نهيه ممتازة وبصراحة يعني فيها أشياء جميلة، فيها أشياء تسوء، نحنا يناها بس كاستكشافية، بس إذا الواحد يعود لها لا، أنا ما فضلني أعود لها، لأني يعني أنا أصلاً من يعني ما أحب المدينة. أنا ما أحب المدينة، أنا أحب الطبيعة. أنا جاي ألف بدراجة، أحب الطبيعة وأحب الليبال. هذا الباص يدخل البحر. هذا الباص يدخل البحر. هذيك الباخرة اللي بناخذها الفايكنج لاين. الباخرة الحمراء. درجة الحرارة 23 يعني في فيها حرارة شوية هني خصوصا في المدينة ولابس جاكيت ودراجة تحس بالحروره ضيعنا دكتور ضيعنا الحين تقريبا الساعة واحدة وربع الباخرة تتحرك يمكن على حول الساعة ثلاثة لازم نتواجد الحينة ونقطع التذاكر وننتظر في اللاين اللي هو في عملية صف السيارات والدراجات والتريلات على حسب يكون في الباخرة لازم نكون نكون وقت شوية عسبت انه التأخذ الدور عملية سفر السيارات والدراجات عسبت كذا يعني الواحد إنه يكون من وقت هناك أفضل بكثير لازم تيها من وقت وتوقف وتنتظر لين ما إنهم يزقرونك عسبت أنك توقف السيارة أو توقف الدراجة فقبلها بساعتين يكون أفضل بكثير بساعتين بساعتين ونص يكون أفضل حسب ما تسوي خربطه تقريباً حركة الباخرة بتكون الساعة 3 حلو بتوصل الثاني يوم الساعة 10 ما بين هولندا وبريطانيا تحركت الباخرة الساعة 5 ونص ووصلت الساعة 9 يعني المسافة اللي بنقطعها اليوم أكثر بساعتين ساعتين ونص تقريباً المسافة كانت ما بين هولندا يعني حسبوا انتم من الساعة خمسة ونص العصر وصلت على الساعة تسعة وربع اليوم بتتحرك الباخرة على الساعة ثلاث وبتوصل على الساعة عشرة وربع يعني تقريبا 17 ساعه 17 ساعه لين توصل فنلندا امورنا طيبه ما عندنا مشكله وما ورانا شيء اصلا هاي الرحله مسوينها رحله استكشافيه مع الدكتور رحلتي هذيك خلصت الرحله الاستكشافيه مع الدكتور ان شاء الله يضلنا لكمال تقريبا اسبوع وتخلص ومن بعدها نسويها رحله الراحه يعني نطلع بس للترفيه وللراحة يعني نطلع للمنطقة نبات فيها ثلاثة أيام أربع أيام على كيفنا نعم في البداية بغيرك أنك تسوي الرحلة عبارة عن يعني طلعة وكل يوم تلف من بلاد لبلاد ومخططات ومخطط وكل شيء يعني على حسب هذه هي مقر الشركة مدري ليش دكتور يبغى يوقف هني حسبت انه يروح يسال من ناحيه التشيك ان والسوالف هذه حاليا بنروح صوب مكان صف في السيارات والدراجات أه بيكون هناك صوب في باركنات نوقف فيها ونسوي عليها تشيك ان وندخل الباخره هذا مكان الصف كان صف السيارات والدراجات. التذكرتين طبعا تقريبا مال 1300 درهم. يعني حول 650 و 650 مع الكابينه وحده. مش كابينتين. في ملاهي للاطفال. هاي هي الملاهي. هذه هي الباخرة فايكنج لاين اسمها فايكنج لاين. الأفضل الأفضل الأفضل أنك تحجز عن طريق الأونلاين. تحجز عن طريق الأونلاين وتتوكل بالله. هاي المسارات لصف السيارات والدراجات. وننتظر انتظر هني يحل موعد صف السيارات والدراجات هذا يتحركون يا دكتور يس هنا المكان التشيك ان للسيارات طبعا قبل ما تركب الباخرة في كابينة هناك تراويهم الحجز تراويهم الجواز وبعدها تركب الباخرة امورك طيبة. حاليا وقفنا نسوي تشيكن. آه ما له حتى الجواز بالهوية. تشيك الاسم. هي بس تشيك الاسم تشيك الاسم بس بالهوية ما له داعي تطلع الجواز. الامور يعني سهلات حاليا بندخل في المركب داخل بيطيح دكتور هاي شغلة الدكتور لازم يسوي لك الشغلة شغلتين يلا بسم الله نتحرك والدراجة الدراجه ما توقف لينات السيارات ساعات الدراجات يعزلونهن هي يصفن بين السيارات داخل يعني يأخذ المساحه بالعرض مش بالطول ها العموم وقفتنا هنا الحين بنوقف وعمليه صف السيارات وصف الدراجات تبدا منظمين اللي هناك هم اللي يصفون السيارات والدراجات يعني؟ اي اوكي. يعني يعني حمد حصة آه، حسين. انت ممكن تركب البوني وتتريى بس. انت مستانس على اللي عندك هذه. الحمار. الحمار شوف الاغراض شوف شفت الحمار اللي كان في مسلسل الكويتي القديم هذا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> زين. <تصفيق> والله يا دكتور. مصيبة، مصيبة، مصيبة، الدكتور حاليا متجهين الى الباخره الباخره حاليا الساعة ثلاث لصلح معلوماتي بس الباخره تطلع الساعه اربعه وتوصل الساعه عشره يعني 17 ساعه يعني 17 ساعة لين نوصل فنلندا من ستولكوم الى فنلندا. يلا بسم الله ندخل الباخرة ندور مكان لصف الدراجات عملية صف الدراجات شوي يبغي لها وقت يعني يبغي لها تربيط من ناحية صف الدراجات فلازم ان يصفونهم بالعرض صف الدراجات تكون في هذه العملية ان تصف الدراجات بالعرض الدراجات والتريلات هناك والسيارات في سيارات في الطابق الثاني ان ما تشوفونها المهم بخلص التربيط وبنركب الباخره داخل <سؤال> يا سلام عليك دكتور <سؤال> مضبطك ولا لا؟ لا <له> لا،, لا مضبط اهم شيء الشباري فيها حول اربع شباري والمكيف آه هذا المستانس علي دكتور. آه وانت بكرامه بس ما في فيو. الفيو لا انا طلبت سيتي فيو. ايوه اوكي. سيتي فيو بس هو معطينك تخيل ايوه هاي بحر. ايوه وتخيل هذا بس تخيلك كل ما تقوم توعى كذي تشوف البحر ترقد. <تصفيق> المهم آه الله يكرمكم يكرم كم... أكرم السامعين هذا الشاور. المهم شوي بنحرك بنشوف نستكشف الباخره من الداخل. شوف الغرف هذه هاي الغرف غير اللي هناك صح هذه اكشخ حتى شوف البيبان هاي جناح الامراء جناح المسافرين نازل حافي ان شاء الله اوكي هنا على اليسار دكتور على اليسار على اليسار منين مدخل منين المدخل؟ يمين يمين يمين يمين. صح دكتور رايح ياخذ اغراضه ناسي اغراضه ناسي الاغراض على الدراجه ورايح حافي لا لا لا دكتور تحت تحت بعد بعد تحت بعد تحت بعد تحت بعد تحت, <تصفيق> تحت بعد خلاص اذا سكروا ترى ما ما تقدر راحت عليك يا دكتور راحت عليك راحت عليك راحت عليك, رحت عليك. رحت عليك. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا البوفيه مالهم يا سلام <تصفيق> شوف هاي بطاطا هاي سمك هذه اي. هذي آه كاري دي اي. على ولا مني يعني تقدر تتغدى من عندهم في يعني عندهم سلطه ربيان وفي عندهم بعض السندويشات شكلنا بناخذ ربينا هذا بيض يعني مقبول بالنسبه لي اهم شيء انه يكون خضره وجبن وبيض احسن عن ما ناكل شيء غريب هذا عندهم كرواسون هني والاصير سلام <تصفيق> هذا المطعم الثاني زين <تصفيق> عندهم بيض وعندهم سوالف <تصفيق> الباخره عده ادوار تقريبا حول 12 دور عندهم اشياء يعني تقدر تاكل منها الباخره وتتمشى فيها دي تي 3 فيها فيها سوق فيها كل شيء. ماذا هو دي فري؟ بس نشوف اللف ونشوف دي تي فري. المهم تبى لنا غداء هنا. روح نتغدى. ما دكتور؟ هلأ طال عمرك تسوي؟ والله ما قعدت تعال صور شباب. أهم شيء تعطرت. زين. أوكي، راح نروح ندور لنا كم كم نعيش. في لعنبر معنا. أول شيء. ربيان، سبتة، خبز، سلطة، وشو شو أنا ماخذ. أنا شويات، أبي أدرس البطن. ماخذ البطاطا مش، دجاج، بيض. ويح وصرقه وجبل ها آه دكتور ها آه. شو ممتازه ها آه؟ بس ثري ولا اللي ليش؟ ها آه؟ ليش؟ ولا شوف شلون تغديت اهم شيء كبرت شوفت؟ كبرت الله الله كبرت <تصفيق> <تصفيق> كبرت المهم <تصفيق> لحد الان ما طلعنا من السويد بس تلف خلنا نروح اخر شيء نشوف شو السويد؟ ترى في طلعه فوق ها في دك فوق خل نسي فوق الحمد لله تم الوصول الى فنلندا. والله كانت العباره ممتازه وممتازة جدا. استغرقنا تقريبا حول 17 ساعه. اول كام يا فنلندا. شوف فنلندا. يا هي نومه نمت في العباره. خدمات وايد فيها. لقينا المطاعم والكافيات والله شغالة لين الليل يعني ال الكافيات أما المطاعم تسكر من الساعة 11 تسكر و الحمد لله أهم شيء أن ارتحنا في الباخرة و في النومة هذا أهم شيء غرفة ممتازة، المكيف بارد، كل شيء ممتاز. والله الحمد، أهم شي أنه كنا مرتاحين. يا على السيارة الكلاسيك هذه. يا فورد من نوع فورد، موديل الخمسينات أعتقد. قمت للمدة يوم واحد وبعدها بنطلع على منطقة ثانية، بلدة ثانية نحب نستكشف ويينا الصبح وأحسن توقيت أنك توصل الصبح حسب تستكشف البلدة هاي وصلنا الفندق هذا هو الفندق هذه هي الحجره ما تشوفون الحجره زينة، بس الفيو ابد مو حلو العموم زينة حق رقده أهم شيء المروحة دائما شفت المروحة يعني ماشي مكيف <تصفيق> لا الحمد لله شيء مكيف مكيف موجود مكيف موجود العموم إن شاء الله اليوم بنيلس فيها يوم يوم واحد وعقبها بننتقل على مكان ثاني إن شاء الله والى هنا وصلنا الى نهايه الحلقه نشوفكم في حلقه ثانيه ان شاء الله نشوفكم على خير مع السلامه